Хмельничанин Олег Маловичко прийшов відпочити на Хмельницький міський пляж з чотирирічною донькою Софійкою. Чоловік каже, за годину встигають скупатися разів п'ять. Кожного разу не більше п'яти хвилин. Я тільки приспособлююся до води. Дитина взагалі раніше боялася купатися, зараз полюбила. І з водички так 5 хвилин і виходимо, трошки погріємося знову. Олександр Морозов каже, на пляж прийшов вдруге за літо. Раз в пів години. Зараз тільки що прийшов, вийшли, поплавили, трошки вийшов з води. Почне припекати, знову підемо воду». Водолаз Олександр Ширенкарук на Хмельницькому пляжі слідкує за безпекою на воді. Говорить, про перевищення допустимих норм кишкової палички у воді Південного Бугу цього купального сезону не чув, і відповідних табличок у зоні відпочинку не встановлювали. «Там є застережна табличка межа пляжу, тобто, де дозволено купати, не запливати за буйки. Наша основна задача – попереджати нещасні випадки. Тобто, щоб запливали в основному за дітьми, тому що багато дітей дуже приходять без батьків, тобто без нагляду. Там табличка, що заборонено вигул собак, а там далі вже пляжу і інструкція, ну, інструкція у нас на на рятувальні станції. Про те, що частина офіційних пляжів області, зокрема і Хмельницький, мають перевищення допустимих показників кишкової палички у воді, з'ясували фахівці Хмельницького обласного центру по контролю та профілактиці хвороб. Розповіла на брифінгу днем раніше заступниця директора центру Наталія Тгачук. Цей показник є індикатором забруднення а не, і не може стати приводом закрити пляж. Саме цей показник. Якщо до цього будуть приєднуватися інші показники, звичайно, тоді вже мова може стояти про те, що пляж необхідно закрити. Це перевищення є безпечним для тих, що купаються, якщо будуть ті, що купаються, дотримуватися всіх правил – не пити воду, не ниряти, не, не мити там нічого». Завідуюча відділеним для лікування дорослих хворих Хмельницької інфекційної лікарні Інна Гвоздовська пояснює, що лактопозитивна кишкова паличка у воді при перевищенні допустимого рівня більше 10 тисяч може викликати кишкову інфекцію у відпочиваючих. Особливо це стосується малечі. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. З метою недопущення виникнення отаких масових інфекційних захворювань під час відпочинку необхідно здійснити обмежувані заходи щодо купання на цьому пляжі і встановити табличку «Купати заборонено по бактеріологічним показникам». Хмельницькому доглядає міський пляж «Комунальне підприємство «Парк і сквери» міста Хмельницького. Тимчасово виконуючий обов'язки директора підприємства о, Тарас о, Панасюк о, каже, сьогодні збори, отримали результати збори, додаткового збори. лабораторного підтвердження проб води. 12 липня «Комунальне підприємство парки і сквери» замовило повторний аналіз води, і сьогодні зранку були результати, що норм, вода відповідає нормам в Річський південний бух. Пляж відкритий, заборонено купання немає. Результати досліджень, які ми щойно отримали на сьогодні, відповідають гігієнічним нормативам. Обмежень компанії і використання пляжу немає. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.